Välkomna hit till Gamla Uppsala museum. Eh, ni som tittade igår Ni kommer kanske ihåg att vi har ju en tidsmaskin här på museet eh, som kan åka tillbaka i tiden och hämta hit någon som levde förr. Så vi har ställt in den nu på vikingatid. Ska jag snurra på hjulet så ska vi se vem som kan komma hit. Men vad är det här? Va? Vem är... Men är du? Vart, vart är jag någonstans? Du är i gamla ä, Uppsala. I Uppsala. I Uppsala? Ja, I Uppsala. precis. precis. Okay. Ja, men där bor jag Det ser lite konstigt ut bara. Ja, ja men du är i framtiden nu. Jaha, ja. det är därför jag har så konstiga kläder. Okej. Okay. Mm. Välkommen. Eh, vart är du? Vad heter du? Eh, Estrid heter jag. Estrid har fint namn. Tackar, tackar. Det ser ut som att du kanske var på väg någonstans nu när vi fångade in. det om ursäkt om du Helt okej. Okay. Eh, jag var på väg med till ån faktiskt och mm. jag tänkte kamma lite, lite ull. Min dotter har vuxit ur sin särk igen mm. så jag behöver göra det i. Okej och växer fort. Men eh, så du har lite ull här. Var får du, du, du ullen ifrån? Det är från våra egna får. Vi har en stor Oj. gård nära ån eh, som, vi, eh, som vi har får och sånt där på. Så då klipper jag ullen och jag kammaren och tvättar den och sen så tar jag och spinnar den till långa garntrådar och sen väver jag och färgar så här är lite rött okay. garn från krapprot Det ser fast ut den här med det. Ja det är det, akta ja. Är det en till eller? Ja två stycken. Ja, okay, så man, två okay. stycken mm. ah, ja, men det här brukar ju vara jättemycket jobb. Ja ehm, jättemycket. Det måste ju ta liksom all tid du har så det här måste ju vara ditt, ditt jobb då, som du gör de dagarna. nej nej. nej. Nej, nej, det här börjar jag bara när jag har lite extra tid över. Jaha, Vi har okay. en stor gård så jag måste ta hand om fåren, och grisarna och korna och hästarna och hönsen och barnen och hela gården. Så det är mycket jobb. Jag går ja. upp tidigt och lägger mig sent. set. Låter tufft. Mm. Det här är mycket att göra. Men finns det någonting som du inte kan göra som du skulle vilja göra? Ja, nu är barnen små och det är mycket jobb. Mm. Men jag skulle vilja resa. Ja, lite semester, vila upp dig lite, åka till Kanarieöarna kanske? Vila upp mig skulle jag vilja göra, men jag vet inte vad semester eller Kanarieöarna är. Mm. Jag skulle vilja ta ett stort skepp, åka på väg bort, kanske via Holmgård, kanske ner till Särkland, kanske till och med där det skulle jag vilja se. Mm. Ja, det är som en stor stad eller? Ja, jag har hört att det är massor av folk. oj oj oj, oj. okej Ja, men det låter ju superhäftigt. Vi mm. får hoppas att den här drömmen dock går ut till oss att du får göra det. Ja. det var ju kul. ja, kanske när barnen är äldre. Men du verkar väldigt mycket att göra så jag tycker vi ska inte störa dig längre. Mm. Det var jättekul att du ville hälsa på här i framtiden. Ja, kul att se hur konstiga jag har blivit. Ja, nu vill jag hem. Okej, okay. ja, tack så mycket Estri. Ha det så bra. Hejdå, framtiden. Hej då. Hej då. Hej då.